اااا آه. ااا آه، اتفضل حضرتك تفضل <تصفيق> وانا عامل فيها راغب علامه صورة حلوة أوي آه. صورة جامدة موت الله الله الله الله كنا نتمشى قبل الفطار شوية أنا ونجم يونس <تصفيق> ولد فضة حسام توفيق أباشا آه واجمل هذه اللحظات لحظات قلبي يا لبنان قلبي يا لبنان قلبي يا لبنان يا لبنان اه <تصفيق> احنا محرومين <تصفيق> سبعكوا كل اساس النجم احمد حبشي يعني ما نعمل ونعمل بنات اسم بالله العظيم اه <تصفيق> <تصفيق> انا في أخلاق احترام السيزام احنا اللي فسقه هو انا عامل قصه غريبه النهارده كده قصد فاروق يسد الحنين مالي له على رايي <تصفيق> <ياه> احمد حبشي <تصفيق> والله يا جماعه هو فعلا يسد الحنين مالي لاهو